مرحبا لكم في دورة طه صفت على برنامج فوتوشوب CS6 أو الإصدار 13 الدرس الأول سنتعلم كيفية إنشاء ملف جديد وفتح وحفظ الملفات لإنشاء ملف جديد نضغط على قائمة File ثم نختار الأمر New أو نستعمل اختصار Control و N فتظهر نافذه بعنوان نيو نضع هنا اسم الملف الجديد وليكن صوره جديده وفي قائمه بريزنت يوجد مجموعه ابعاد جاهزه يمكن الاختيار منها او ضبط الاعدادات بشكل يدوي ففي ويدز نضع العرض مثلا نضع 300 بكسل يوجد هنا وحدات القياس بيكسل وإنج وسنتيمتر إلى آخره وهنا نضع الارتفاع في قسم Resolution هذا الرقم يعبر عن دقة الصورة فإذا زدنا الرقم تزداد دقة الصورة وبإنقاصه تنقص دقة الصورة ويوجد وحدتين للقياس بيكسل على إنش أو بكسل على سنتيمتر Color مود أوضاع اللون يوجد مجموعة أوضاع منها RGB وهو من أهم الخيارات لكي يشمل كافة الألوان على شاشة الكمبيوتر Red, Green, Blue أو CMYK وهي ألوان باك Background Content هو اللون الأساسي عند إنشاء ملف جديد الوضع الإفتراضي هو اللون الأبيض وإذا اخترنا Background Color يفتح ملف جديد ويحتوي اللون الموجود في المربع الخلفي للألوان Transparent يتم إنشاء ملف بدون خلفية هنا يوجد خيارات متقدمة بالضغط على OK يتم إنشاء الملف حسب الأبعاد التي تم اختيارها من قائمة File ثم New أو الضغط على كنترول و يوجد هنا في بريزت مجموعة إعدادات جاهزة منها International Paper مثل قياس الورق A4 أو ويب ويوجد هنا مجموعة إعدادات جاهزة لصفحات الإنترنت وفي فوتو مجموعة إعدادات للصور ويمكن إنشاء أبعاد خاصة بنا وحفظها في هذه القائمة مثلا نقوم بإنشاء ملف عرضه ونصف سنتيمتر وبارتفاع خمسة ونصف سنتيمتر نضع الدقة مئة وعشرين بيكسل على انش ونظام اللون ممكن اختيار RGB يمكن حفظ هذه الابعاد في قائمة preset بالضغط على زر save preset يمكن كتابة الاسم هنا أو ترك الاسم الافتراضي. هذه الأبعاد التي تمت كتابتها هي أبعاد مناسبة لكارت فيزيت. نضغط على OK فيتم الحفظ في هذه القائمة. هنا الحجم المتوقع للصورة بالإعدادات التي تم اختيارها. بالضغط على OK يتم إنشاء الملف بالأبعاد التي تم اختيارها. وفي حال إنشاء ملف آخر نضغط Ctrl-N نجد أن الأبعاد السابقة تم حفظها هنا يمكن اختيارها بسرعة والضغط على OK في حال إنشاء أو فتح أكثر من ملف نجد الملفات هنا على شكل تبويبات كما نرى ويمكن إغلاق أي منها والضغط على X لفتح ملف جديد نضغط على File ثم Open أو نضغط الاختصار Control مع O نحدد مكان الصور، الصورة التي نريد فتحها ثم نختار الصورة ونضغط على Open أو اختصاراً نضغط Control و o، فتظهر نافذة Open ونختار أي صورة. وفي الإصدار الجديد فوتوشوب CS6 أو الإصدار 13 هنالك طريقة جديدة لجلب الصور بشكل سريع وسهل. وهي عن طريق اللوح المدعو mini bridge. في حال لم يكن هذا اللوح ظاهراً لديك يمكن إظهاره بالضغط على قائمة File ثم browse in mini bridge هنا يمكن إظهار أقراص جهاز الكمبيوتر مثلاً يوجد لدي مجلد صور في القرص C نضغط على القرص C مرتين فتظهر المجلدات الموجودة فيه نختار المجلد الذي يحوي الصور لدينا وهذه هي الصور وهذه طريقة رائعة جداً وسهلة لعرض الصور في هذا الإصدار حيث تسهل علينا العمل وتنظمه كثيراً يمكن سحب اي صوره من هذه الصور الى نافذه العمل ووضعها هنا هنا تنزل على شكل طبقه وسنتحدث عن ذلك لاحقا في دروس طبقات ولوضعها كصوره جديده نسحب الصوره ثم نضعها هنا بجانب الصور المفتوحه هذه هي الصور المفتوحة حاليا ننتقل الآن إلى حفظ الصور بعد إنشاء تصميم أو فتح صورة وعمل تعديلات عليها فإننا بحاجة إلى حفظ هذه الصورة يوجد عدة طرق لحفظ الصور من قائمة فايل يوجد الأمر سيف أو اختصارا Ctrl-S في حال عمل تعديلات على صورة ما مثلا قمنا بعمل بعض التعديلات على هذه الصورة اذا اردنا حفظ هذه التعديلات على نفس الصورة الموجودة على جهاز الكمبيوتر نضغط على فايل ثم سيف او اختصارا كونترول و اس فتظهر لنا هذه النافذة نختار إعدادات الدقة للصورة التي نريد حفظها ونضغط أوكي فيتم الحفظ أو يمكن حفظها كصورة جديدة مستقلة عن الصورة الأصلية من قائمة فايل ثم سيف أز أو اختصارا شيفت كنترول إس فتظهر لنا نافذة بعنوان سيف أز هنا نضع اسم الصورة ومن قائمة فورمات نختار الامتداد او نوع الصورة التي نريد حفظها من اهم الخيارات في هذه القائمة هو خيار فوتوشوب وامتداد الصور يكون PSD حيث, حيث انه في حال حفظ الصور مع هذا النوع بامكاننا التعديل على الصورة اذا كانت تحتوي على عدة طبقات لاحقا ومن الخيارات كثيرة الاستعمال خيار جي, بي اي جي وهو لحفظ الصور بحيث يكون حجمها صغير ودقتها مقبولة ويمكن فتحها بكافة الطرق وبكافة البرامج ويمكن عرضها على الانترنت ويوجد أيضا الخيار PNG وهما الخيارات شائعة الاستخدام يمكن اختيار النوع جيب PNG جي ثم حفظ الصورة وأيضا هذا النوع حجمه مقبول مقارنة بدقته ويمكن فتحها بكافة المستعرضات ويمكن استعمالها بالانترنت سنأخذ الخيار PSD ونضغط على Save الآن إذا ذهبنا إلى المجلد الذي تم حفظ الصورة فيه نجد الصورة هناك يوجد طريقة أخرى للحفظ من قائمة File ثم نختار الأمر Save for Web أو اختصارا Alt Shift Ctrl S نضغط هذه الأزرار الأربعة معا أو نختار مقامة File Save for Web فتظهر هذه النافذة هنا لدينا الامتدادات التي يمكن اختيارها أو نوع الملف الذي يمكن اختياره لحفظ الصورة مثلا الأمر جيف هذا نختاره عادة عند إنشاء صور متحركة أو يمكن اختياره للصور الثابتة الأمر جي رأيناه في طريقة سيف As ونجد تحته خيار إضافي نجد فيه مقدار ضغط الصورة مثل Low, Medium, High, فيري High, Maximum الخيار لو لاختيار الصورة بشكل مضغوط وتكون دقتها غير واضحة كثيرا هنا نجد الحجم لهذه الصورة عند حفظه مع اختيار لو بزيادة العداد إلى مثلا Very High نجد أن دقة صورة تحسنت هنا ونجد أن حجم الملف أصبح أكبر ومن الأنواع الموجودة في القائمة الأولى النوع PNG-8 والنوع PNG-24 ومن الأنواع المهمة هنا PNG-24 حيث يمكن اختياره لحفظ الصور وخاصة التي يكون فيها إجزاء شفافة والخيار Transparency لتفعيل أو تعطيل شفافية وسنرى ذلك في دروس لاحقة بعد ضبط الاعدادات نضغط على الامر save ثم نحدد مكان حفظ الصورة وليكن سطح المكتب نضع اسم الصورة ثم نضغط على الامر save في حال ظهور هذه النافذة ولا نريدها ان تظهر في المرات لاحقا نفعل الخيار don't show again ونضغط على زر اوكي okay. وبهذا نكون أنهينا الدرس الأول وهو فتح وإنشاء وحفظ الملفات في Photoshop CS6.